هلا بالضيف يا مرحب ومالك فيكم ترحب وتقدم لكم الواجب وتهدي ترحيب مثنيه تسوق مالك الترحيب من احساس الغلا والطيب عظيمه بدون شك وربوهيب بطيب ماريا هلا و هلا بمنجاني على لحم منجاني هلا و بدال غزلاني تقدم للكفاريه تمحفل الحبوب منير حدد ما هلا بالم لكم أصدح أنا على الاشعار راحت فيك و هلا بطيسك يا ربي صافي في فيك و محروحي مستلزم محروص بالواجب و تهدي جرحك بديه في سوق مالك تلحب الإحساس الغضاء والطيف حظيمة بدون شك و ريب و هي بطيط ناصر نحفل الشهنة قصر هلا و شعري صفت في للقافي ترزل تراحي بالحماسية ألف مبروك يا الغالي نصر يا شيخ خالد كاني لتغني موالي و سنابي والكرم ساسك شديد <تصفيق> العزم في باسك على الطيب انت لو ماسك <تصفيق> وفعال <سيماية> الداي من حياة <تصفيق> كامل كامل كزي كزي <حياتك> ولو ما وفيكم اقرام الدوم مالباك وشاروا اهل الشموخية هلا واهلا بمجالي على للحمل من شاني هلا ودلال لرستاني تقدم للكبارية بمحفل الحكومي حدد ما هلتا لمطر لكم هلا بالطيب يا مرحب مالك في دوم تراحم وتقدم الحكم الواقف وتهدي الترحيب مبنيه تسوق بطلقه الحكم الغلا والطيب عظيم بدون شكورة موهيب الطيب ماريه المحفل الشهد ناصر هلا والشعريه صبت من القافي يتردد تراحي الحماسية الف مبروك كان غالي واسخر لك معانيه سنابي والكرم ساسك شديد العذب في باسك على الطيب انت لو ماسك وعادل دايم حيه كامش كام احييكم والو ما اقدر اوفيكم اكرام الدوم من فاسك شرف يا للشموخيه صفر